المشاركين والمشاركات هي فرصة لتلاقح الثقافات دائما نرحب في دا الإفريقي الحاضر الوائي دائما في مسح العشرة من المجال الدولي من تروسيا وكل الشكر لكل المساهمين والمداعبين كذلك نخص بالذكر الشكر لرجال الدارك الملكي ورجال الوقايه المدنية ورجال القوات المساعده وكل المتاخرين في إحياء هذه الفعاليات فعاليات المهرجان الدولي لفروسيا ماتا شكرا لكل رجال الإعلام والصحافة المسموعة المكتوبه وللقوريا الحاضرة لتخطية هذا الحدث <تصفيق> يعيش الحدث بامتياز الحدث الدولي هذه المره. قيلت ثلاثة ايام بعد عيش عرس ثقافي بامتياز المغربيه مهرجان ماتا الدولي للفروسيا والمنظم طبعا طرف الجمعيه العمل الاجتماعي والثقافية تحت رعاية صمعي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه <تصنحك>